Ce partid va pierde electorat după ce Dacian Ciolo subliniere subliniere i-a lansat noul partid, rivalii nu îi dau nicio subliniere ans fostului premier. Fostul premier, Dacian Ciolo subliniere, subliniere a lansat, în urmă cu câteva zile, noul partid. Acum începuse se fac mai multe calcule. Ce formațiune va pierde electorat după apariția lui Ciolo Subliniere? Unii dintre rivali râde de acesta. Mi Subliniere care a România împreună, noua construcție politică a lui Dacian Ciolo Subliniere a stârnit nemul cu miri în PNL. Liberalii spun ce partidul fostului premier nu face decât să fermiceze sublinierea i mai mult, dreapta. Întrebarea este, de la va lua de-a o subliniere electorat? Pererile sunt împrcite. Unii cred ce usără va pica victimii, alcii suscince liberalii vor avea de suferit. Despre un proiect comun al opoziției, lucrurile sunt incerte cu doar un an înainte de alegeri subliniere din teleexecutiv al PMP crede ce partidul lui Dacian Ciolo subliniere va lua mai mult electorat de la USR decât de la PNL subliniere anticipează ce proiectul principal al mii subliniere cerii România împreună va fi acela sublinierei cu cel al Uniunii Salvaci România, lupta anticorupție. Ugentomax susține ce electoratul interesat de această nu e mare. 8. A sublinierea dar culoarul pe care se bat cele două partide, spune liderul PMP. Este unul foarte ingust subliniere inu de mari subliniere anse noi structuri politice. Pot face o scurt comparație cu evoluția lui Mru, tot fost premier, creditat foarte bine în notorietate sublinierei credibilitate, dar care nu are o subliniere IT se să lanseze un proiect politic. O structură politică nouă este foarte greu să fie creat la ora actuală, spune Tomac, anuntigi 24. Tot Eugen Tomac crede ce, atunci când va fi cazul, partidele anti-PSD se vor coaliza. Sunt convins și la momentul oportun, Viaca ne va obliga să se teme la aceea subliniere IMAS. Dacă vrem să obținem rezultate reale sublinierei, să trimitem PSD-ul în opoziție, a mai spus Tomac. Liberalii sunt suprage focâns. Consilierul lui Ludovic Orban, Violeta Alexandru, fost ministru în cabinetul Ciolo, a anuncat ce se retrage din Asociația România 100. Orice nou construcție e politic neclarificat, doctrinar, confuzează electoratul. Un electorat sufocat de modelul populist promovat de PSD ALDE, canibalizează opoziția de astăzi, mai ales sus. Voturile se vor risipi. Eletim un pre-prea mare, a spus fostul ministrul. Nici Alina Gorghiu nu e prea încântat. Regret sublinierei în ziua de astăzi, dacă puteți să vă imaginați, regret ce nu l-am auzit mult cu penele nici în ziua de astăzi. Orice nou formul politic în afara pnl nu ajut decât la fragmentarea opoziției. A subliniere tept se vede de la domnul Ciolo, subliniere-subliniere ia subliniere, ceva decât cuvinte mari. Evident ce niciodată nu este prea târziu, dar cu Dacian Ciolo, subliniere nu se subliniere tine niciodată, a spus Gorghiu. Singurii care se bucur de a noului partid condus de Dacian Ciolo subliniere sunt cei de la US. Eu salut intrarea în politica prietenilor no subliniere tri de la mi subliniere care împreună. Atât noi, cât subliniere ei avem acelea subliniere Iaden. Este posibil în acest moment chiar o fuziune cu partidul lui Dacian Cioloș subliniere. Este posibil, dar nu este probabil în perioada următoare, a spus Ionuț vicepre subliniere, ten, vicepresubliniere din te